YTO-opintojen sisällöt on jaettu osaamisalueisiin. Osaamisalueiden tehtävät ja materiaalit on eriytetty Moodle-ympäristössä kolmelle vaativuustasolle. Valitset jokaisella osaamisalueella erikseen, mitä tasoa tavoittelet. Voit siis aloittaa työskentelyn pronssi, hopea tai kultatasolta valintasi mukaan. Sinun tulee tehdä valitsemallesi tasolle kuuluvat tehtävät ja testit hyväksytysti. Yödynnä ohjesivuille koottuja harjoitustehtäviä ja tukimateriaaleja riittävän osaamisen hankkimiseksi. Jos saat vaikkapa pronssitason valmiiksi, voit jatkaa opintojasi hopeatasolle tekemällä täydentävät tehtävät ohjeiden mukaisesti. Jos aluksi valitsemasi taso tuntuu liian vaativalta, voit siirtyä alemmalle tasolle. Tehtävät ja testit on suunniteltu siten, että sinun ei tarvitse tasoa vaihtaessasi aloittaa työskentelyä alusta. Kun aloitat verkkoopinnot, on suositeltavaa kartoittaa ensin millaista osaamista sinulla osa-alueesta jo on. Samalla voit tutustua osaamisalueiden ja tasojen vaatimuksiin tarkemmin. Osaamiskartoitusta ja osaamisen itsearviointia tehdään itsearviointilomakkeen avulla läpi opintojen. Itsearviointilomakkeen voit ladata kurssialueelta. Katso erillinen ohjevideo lomakkeen käytöstä. Käytä itsearviointilomaketta ja sen avulla tekemäsi osaamiskartoitusta apuna opintojesi suunnittelussa. Mieti, mitä jo osaat ja mitkä asiat vaativat vielä ponnisteluja. Muista, että olet omien opintojesi projektipäällikkö. Aseta tavoitteesi riittävän korkealle, varaa itsellesi aikaa työskentelyyn ja pidä suunnitelmastasi kiinni. Pidä myös mielessä, että saat aina apua opintojesi suunnitteluun ja toteutukseen osa-alueen opettajalta.